God morgon, det är 2 december och det är dags för andra teet i vår te-kalender. Sigel heter jag och jag är er julvärd. Idag ska ni få smaka på ett riktigt gott Earl Grey, närmare bestämt Earl Grey Deluxe. Och för mig så har ja, Earl Grey har en speciell plats i mitt hjärta, för min morfar drack alltid Earl Grey efter maten. Och eh, varje gång man känner lukten så tänker jag på honom. Men nu är det dags för er. Varsågoda! Här ser vi en hälsning från Sri Lanka. Här har vi Dinesh det här gåda en av våra otroligt fina leverantörer på te från Sri Lanka. Dinesh har två passioner i sitt liv. Han älskar rallyracing och självklart Ceylon -te. Eh, här ser vi ett av eh, de stora tefälten som eh, teet kan komma ifrån. Om ni undrar varför jag pratar idag igen, då är det för att eh, det är lite svårt att få film från eh, alla våra leverantörer. Men eh, bilder finns det däremot gott om. Så här följer ett bildspel med lite olika bilder från Black Tea Exports.